هذه حنان ام الحلا دايما دوك اخت العيال مطوحت كل عائل من راس عود ياخذ الطاق مطبوك وتفخر بفعل العود والراس طايل متميزة بالزين والطيب من غير قصر في بنات القبائل من فضل ربي ترتفع فراس ما فوق بعين أنت ناظر دائما في بعين أنت دائما في الجزايل دايما ضك هذه حنان ام مرحله دايما ضك وسط العيال طوعت كل عايل من راسي عود يا اخي بطاز ما تعصر تخرب يفعل عود براس طويل همي زاد السنين وقلت في قناة القبايل من فضل ربي ترتفع للسما فوق بعين تناظر دايم الفج زايل احفظ من ابوها كلام العلو منقود من الهلاك كريم السبايل مزيونة تتغا على كل مخلوق زينها ما شفت زيه من خايل يحق لي يا عالية ذوق معروفة بالطيب منك انك من أربوح. سوك. سوك. عندي سوق العدا سوق وعندي على ذلك نود ودلايل دون الدار والخيل والنود وكبد العدا تبكي عليها الملايل هاذي حنان ام الحلا دايم انقاد العيال طوحت جلا ميزان الزين والطيب والذوق من غير قاصر في بنات القبايل <سؤال> من فضل ربي ترتفع للسما فوق بعين تناط دايم فالجزايل هذه حنان ام الحلا دايم ذات دائما ذات هذه حنان ام الحلا دايم ذات اخت العيال مطوعة كل عايل من راس عود ياخذ الطاق الراس الطايل متميزه بالزين والطيب والذوق من غير قاصر في قناته القبايل من فضل ربي ترتفع للسما فوق بعين تناظر دايم الجزايل احفظ من ابوها كلامين ومنطوق عود من الهلاكي ما السبايل زيون تنتفخ على كل مخلوق زينها ما شفت زيه مفايل يحق يا حكي يا عالية ضد معروفة بالطيب يا ام الجمايل انك من ربوعك سوق العدا سوق وعندي على ذلك شهود ودلايل الجنون دون التاب والخيل والنود وكبد العدا زرقي عليها الملايل هذه حنان ام سر الحلا دايم انقاد اخت العيال مطوحت كل حايل من يا خلط طاقي مطبوك تفخر بفعل العود والراس طايل هم متميزة بزين والطيب والثوق من غير قاصر في بنات القبايل من فضل ربي ترتفع للسما فوق بعين تناظر دايم الفال جزايل هذه حنان ومالحل من اندوك اخت العيال مطوعت كل عائل من راس عود يا خلط راس العود ياخذ